السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أسرع خمس طيور في العالم وان شاء الله الحلقة دي هتبقى تكملة لفقرة أسرع خمس اهلا بيكم في اخراء وتعال انا عبد الرحمن محمد في الحلقة دي هنتكلم عن أسرع خمس اسماك في العالم واحد سمكة أبو شراع السمكة دي أسرع سمكة في العالم وتعادل سرعتها سرعة الفهود على الأرض بسرعة تقدر ب واثناشر كيلومتر في الساعة وبتنمو السمكة دي وبيوصل طولها لواحد وخمسة من عشرة متر في سنة واحدة بس وبيستمر نموها للوصول لأقصى طول ليها وهو تلات أمتار وبيوصل وزنها لتسعين كيلو جرام وبتتغذى على الحبار والأسماك الصغيرة اثنين سمكة مارلين سمكة مارلين توصل أقصى سرعتها لـ 80 كيلو متر في الساعة ويتم العثور عليها في المناطق الاستوائية في المحيط الهادي والهندي وبيوصل طولها لـ 4.2 من عشرة متر وبتتغذى على أسماك السردين ثلاثة سمكة الماكريل توصل سرعة السمكة ل 77 كيلو متر في الساعة ويتمتع هذا النوع من الأسماك بخفة حركة كبيرة والحمها زاد جودة عليها جدا علشان كده النوع ده هو المفضل لعشاق الصيد 4- سمكة التونة الزرقاء تقدر اقصى سرعة السمكة دي ب 76 كيلو متر في الساعة وبتنوى بسرعة كبيرة عشان يوصل طولها في الاخر الاثنين وخمسة من عشرة متر ويقارب وزنها نصف طن 5- سمكة التونة الصفراء توصل سرعة السمكة دي ال74 كم في الساعه وليها اسم تاني وهو تونه الزعنفه الصفراء وهي تعتبر نوع من انواع التونه وبتتواجد في المياه السطحيه للمحيطات الاستوائيه وشبه الاستوائيه وليها قيمه غذائيه كويسه اذا عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصلكوا حلقات القناه اللي جايه واذا ما على الحلقات اللي فاتت اتفرجوا عليها واللينك في الديسكريبشن كل سنة وطيبين عيد مبارك علينا وعليكم ان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله هتكون بعد أسبوع العيد بأسبوع بإذن الله واكتبوا في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه في الحلقة الجاية